Den naturvetenskapliga metoden kan beskrivas som en forskningscykel. Och i denna cykel har matematiken som verktyg en viktig roll. All forskning kan man säga att starta från ett problem som man vill lösa eller en fråga som man vill ha svar på. Man formulerar en hypotes, vilket innebär att man gör ett antagande eller att man har en viss uppfattning om vilket resultat man kan tänkas komma till när man söker svaret på sin fråga. När man gör en hypotes grundar man sig på tidigare forskning och teori inom området. Problemet eller den ursprungliga frågan är vanligen för stor eller för oprecis för att direkt kunna undersökas. Man måste därför formulera om en eller kanske flera mer specifika frågor, så kallade forskningsfrågor, som då är undersökningsbara. Följande steg så innebär då att man börjar planera sin undersökning. Vilka variabler väljer man att undersöka? Vilken metod använder man? Vilken utrustning och vilket material behöver man? Och hur ska man ställa upp försöksutrustning? Och så vidare och så vidare. Efter det här genomför man sitt försök i enlighet med sin plan och samlar in sina försöksdata. Det kan vara frågan om att man gör observationer eller också rena mätdata där just matematiken kommer in. Man upptäcker kanske att den ursprungliga planen inte riktigt fungerade och gör därför vissa justeringar och genomför sen förs försöket på nytt. Följande steg innebär att man bearbetar de data man samlat in för att kunna tolka resultaten och dra slutsatser. Det här innebär inom forskning ofta att nya frågor har väckts och forskaren formulerar då kanske om nya hypoteser och planerar nya försök eller nya undersökningar. En viktig del i all forskning är att man kommunicerar sina resultat till andra. Det här kan man göra genom att skriva rapporter, hålla muntliga presentationer eller till exempel genom att skriva artiklar. Samtidigt granskar man då själv det man har gjort genom att analysera sina metoder och kritiskt granska de resultat och de slutsatser man har dragit. Att kommunicera sina resultat innebär samtidigt att man ger andra tillgång till dem och möjligheter att se på det man gjort och se på det också med kritiska ögon. Var kommer då matematiken in i hela den här processen? Matematiken hittar vi redan i början av forskningscykeln, då man som forskare formulerar hypoteser och planerar sina undersökningar. Vilka kausala samband vill man undersöka? Vilka är de oberoende variablerna man vill se effekterna av? Och vilka beroende variabler tänker man undersöka? Matematiken kommer till exempel också in där man planerar valet av mätpunkter. Man vill öka tillförlitligheten i mätningarna genom att göra om samma mätning ett antal gånger, vilket i sin tur leder till att man behöver beräkna medelvärden och till exempel beräkna standardavvikelse. Behandlingen av de data man samlat in kan innebära olika typer av beräkningar, användning av tabeller och grafer, då man söker efter orsak-verkans samband mellan variabler och efter matematiska samband och modeller för att dra slutsatser. I läroplanen för den grundläggande utbildningen från 2014 beskrivs undersökningsfärdigheter som ska bedömas. När vi ser på vilka de här färdigheterna är och jämför med forskningscykeln så kan vi konstatera att de moment som ingår i cykeln är också de samma som ska utvärderas. Eleverna ska utvärderas i att ställa frågor och formulera forskningsbara frågor. Deras förmåga att själva eller i grupp planera och genomföra enkla undersökningar enligt egen plan ska utvärderas. Deras förmåga att behandla sina resultat och ytterligare förmågan att presentera och utvärdera ska ingå i bedömningen. Fokus på de här färdigheterna i utvärderingen visar hur viktigt lärandemål det är att eleverna lär sig arbeta på ett naturvetenskapligt undersökande sätt. Telefoner, tabletter, mätcensorer, kalkylprogram, ordbehandlingsprogram, presentationsprogram. Det är alla delar i modern informationsteknologi som kan användas inom undervisningen i matematik och naturvetenskap. Elevernas hantering av dem kan vara en del i bedömningen av deras förmåga att använda IKT. Slutligen ett litet exempel från kemiundervisningen. Här har eleverna fått i uppgift att undersöka hur temperaturen inverkar på reaktionshastigheten. I det här fallet så är problemformuleringen färdigt given men eleverna ska själva planera och genomföra en undersökning. De exempel har eleverna använt Excel för att skapa en tabell och vidare för att göra en graf över sambandet mellan reaktionstid och temperatur. Att göra en graf ger underlag för att ta upp frågan om vad som är oberoende variabel och vad som är beroende variabel och deras plats i XY-koordinatsystemet. När man tolkar grafen kan man se att reaktionen i det här fallet går snabbare då temperaturen är högre. Men att grafen inte är helt linjär, vilket i sin tur då ger utrymme för att diskutera eventuella mätfel, behovet av fler mätningar, frågan om det ska vara en linjär graf och så vidare.